Egunon, Javascript programazio lenguaia, zarrera. Horren programatzen ikasteko, Javascript izeneko programazio lenguaia erabliko dugu. Zergatik? Ba, web navigatzaile guztietan da olako. Google Chromeen, Mozilla Firefoxen, Apple Safari, Operan, Cmonkey, Paymoonen, eta gainera makina askotan ere. PC-etan, Mac ordinarietan, portartilletan, tabletetan, sakeleko telefonoetan... Ordenadoren erritura horokorra ondokoa da. Ezekutatzeko programa bat, adibidez JavaScript Programa, RAM Memoria, Prozesa dorea, eta pantalla teklatua. Ordena PC, Mac, portatilla, tableta, edo sakeleko telefonoa izan daiteke. Programako lehen dingoagindua ezekutatzeragoaz. Bar A Agindua gulertuta, ordena gaioak RAM memoriaan lekua errezalbatzen du. Eta memoriako leku horri A ditzen dio. Begorenda berdin lokatzen du bigarren aginduarekin, bar B puntuta koma. RAM memoriaan lekua errezalbatzen du. Eta memoriako leku horri B dintzen dio. Irugarren aginduak A berdin amaika, koma, zera agintzen du. Gorde amaika zenbakia A memoria lekuan. B berdin A gehibi puntuta koma. Aginduak zera adirazten du. Artu A memoria tokian dagoena, geitoiozu B eta gorde maitza B memoria tokian. Ordinadoreak ondoko pausuak burutuko ditu. Lehenengo, eraman A memoria tokian dagoena, prozesadorera berak takieta batuketak egiten. Bigarren, ezaiozu prozesadoreari batuketa nahi dugula. Nirugarren, idatzi bi zenbakia prozesadorean. Prozesadoreak emaitzak kalkulatzen du. Bos garren, gorde emaitza, B memoria tokian. b be berdin b bider 2. aginduak zera adierazten du? Hartu b memoria tokian dagoena, biderkatu bider eta gorde emaitza b memoria tokian. Horren adierak, orduan ondoko pausuak burutuko ditu. Helengo. Eraman b memorian b memoria tokian dagoena prozesadorera berak dakita, biderketak egiten. Bigarren, ezaiozu kortesadoreari biderketa nahi dugula. Hilugarren, idaltzi bi zenbakia kortesadorean. Daugarren, kortesadoreak emaitza kalkulatzen du. Bosgarren, gorde emaitza B memoria tokian. B++ edo B++ aginduak zera adirazten du. Artu B memoria tokian dagoena, geitu jozu bat, inkrementatu eta gorde emaitza B memoria tokian. Horren adoreak, ondoko pausuak urduko ditu. Lehenengo, eraman B memoria tokian dagoena, Prozesadorera beraketak eta enkrementuak egiten. Igarren, ezailuzu prozesadoreari enkrementua nahi duzula. Iru garren, prozesadoreak emaitza kalkulatzen du. Laugarren, gorde emaitza B memoria tokian. Ala ber, aurrekoa edan zera A++ edo A++ aginduak zera dirasten du. hartu A memoria tokian dagoena geitu jozur bat, edo inkrementatu eta gorde maitza A memoria tokian. Borran adoreak ondoko pausuak bortuko ditu. Lenen eraman A memoria tokian Dagoena, prozesadorera berak dakieta, inkrementuak egiten. Igarren, ezailozu prozesadoreari inkrementua nahi duzula. Igarren, prozesadoreak emaitza kalkulatzen du. Igarren, gorde emaitza A memoria tokian. Programa amaitutakoan RAM memoriako aldagaiak A eta B desagertzen dira eta baita prozesadorean zegoena ere. Aur